نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب رب ال محمد درود ان پر سلام ان پر شفیع روز جزا محمد درود ان پر سلام ان پر خوف محشر بھی ہے مسلط مگر ہے دل کو یہی تسلی میرا تو ہے آسرا محمد درود ان پر سلام ان پر وہ نام نامی جلب پہ آیا مسرتوں نے گلے لگایا زبان سے جب بھی کہا محمد درود ان پر سلام ان پر دلوں میں ان کی رچی محبت تبھی دلوں کی ہر ایک دھڑکن یہ دے رہی ہے صدا محمد درود ان پر سلام ان پر وہ کون یکتا ہے کل جہاں میں کہ جس کا ثانی نہیں جہاں میں تو غیر نے بھی کہا محمد درود ان پر سلام ان پر ملا ہے جو بھی جسے بھی جب بھی ملا ہے سب کو انہیں کے صدقے ہے میرے رب کی عطا محمد درود ان پر سلام ان پر مریض رنج و عالم سے کہہ دو شفا ملے گی انہیں کے در سے کہ ہر مرض کی دوا محمد درود ان پر سلام ان پر سبھی گناہ گار مطمئن ہے کہ کہ سر شفاعت کا تاج پہنے ہوئے ہیں جلوہ نما محمد درود ان پر سلام ان پر وہ نام ایسا ہے کیف آور کہ روح سر شار ہو گئی ہے ہر ایک دل کی صدا محمد درود ان پر سلام ان پر جلیل وقت قضا جو آئے تو اپنے ہونٹوں پہ اس گھڑی بھی وہ ذکر خیر الورا محمد درود ان پر سلام ان پر